سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو داریم از کانال کرپتو فاندر در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا برنامه لذت برده باشیم مطابق معمول سمت راست صفحه پایین تصویر شما لیستی از تمام شبکه های اجتماعی که ما در اون حضور داریم و مشاهده می کنید ویدیو های ما در کانال آپارات و کانال یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه بقیه شبکه های اجتماعی هم اطلاعات و اخبار مربوط به کریپتوکارنسی رو منتشر می توی این ویدیو قصد داریم در مورد تفاوت‌های بین آیسیو و ویسی یا همون وینچر کابتال سندهایی سرمایه گذاری جسورانه صحبت بکنیم. اگر علاقمند به حوزه سرمایه گذاری در آیسیو هستیم پیشنهاد می‌کنم که حتما این ویدیو رو تا انتها مشاهده بکنید. این ویدیو در قالب مجموعه ویدیوهای تفاوت آیسیو با سایر ابزارهای مالی تهیه شده و مجموعه کاملی در این خصوص برای شما تهیه کردیم که امیدوارم مسمر سمر واقع بشه خب بریم جلو مطابق همیشه ما یه تاریخچهی و دلیل توصیعی از این ابزارهای مالی رو خدمتون ارائه میکنیم و انچر کپتال خیلی تاریخش قدیمی تر از آیسیو هست و یه ابزاری برای ترهایی که هنوز نتونستن خودشون رو به یه محصول کامل برسونن یا در مسیر توسعه هستن احتمالا شما تفاوت های بین ونچر کپیتال و تان شما تفاوته بین ونچر کپیتال و انکوبات رو دقیق میدونید من نمیخوام در اینجا به اون موارد بپردازم اما دقت کرده باشین همه این ابزارها اومدن مشکلات. ابزار مالی قبلی رو رفت کردن یا یه قابلیت ویژهی رو بهش اضافه کردن تا سرمگذاره جدیدی برای استفاده از اون رو بتونن جذب کنن خب وینتر کپتال همونطور که از اسمش مشخصه اه, نوع رویگردش به تر متفاوته نسبت با آی خب این باعث شد که یه سری مشکلاتی که ما توی تأمین مالی از IPO داشتیم و توی ونچر کپیتال رفت بکنیم اگر ویدیوی تفاوت آی او با IPO رو ندیدیم پیشنهاد میکنم که حتما اونم توی برنامه آموزشی خودتون بذاریم سمت با راست بالا براتون کاردش میکنم که بتونین ازش استفاده کنیم و خب پس یه جاهایی که ما به بومبست میرسیم توی تأمین مالی میریم سراغ یه ابزار جدید خلق میکنیم که بتونیم سرمایه رو به استفاده از اون ترقیب بکنیم در ادامه یه سری وبسایت مفید هم بهتون معرفی میکنم و بحث امنیت سرمایه گذاریه حالا خیلی شاید شما جسته گریخته ویدیوهای ما رو دیده باشین اگر ویدیوی آی سیو چیست رو ندیدین اصلا پیشنهاد میکنم اول برین سراغ اون یعنی مسیر آموزشی رو از آی سیو چیست شروع کنید همین بالا براتون کار داشت میکنم که بتونید استفاده بکنید این آی سیو ابزار تأمین مالی بسیار قشنگ و جذاب تو حوزه کریپتوکارنسی کرپتوکارنسی بر بستر بلاکچین هست خب هی رفته جلو مشکلاتی برخورد کرده و هی خودشو بروز کرده، اپدیت کرده و محصولات جدیدی رو ارائه کرده. همونطور که مشاهده می‌کنید، مسیر آموزشی که ما طی کردیم مقایسه ICO با IPO بود،, بود، آی ای او بود، IEO بود و ICCO و کراد فاندینگ و الان داریم در خصه وینچر کپیتال صحبت می‌کنیم. خب ما رو که با هم قبلا دیدیم، ای اینیشال کوین آفرینگ به معنای آیسی او هست عرضه اولیه سکه و ونچر کپیتال معادل فارسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یا مخاطر پذیر هر کدوم از این عبارت ها خب به حال مورد استفاده قرار می گیره ما از همون وی سی استفاده می کنیم که یه مقداری اه توی ادبیات مالی جا افتاده تر هست. خب اما جریان آیسی و، ابزارهای جدید مالی به همینجاها خط نمیشه من پیشنهاد می‌کنم حتما شما تا انتها موضوع رو دنبال بکنید مخصوصاً ویدئوی ICCO رو حتما ببینید چون بعد از اون تازه یه دفعه با یه دنیای جدیدی از ابزارهای مالی که تو حوزه کریپتوکارنسی ازش استفاده میشه مواجه میشین پیشنهاد می‌کنم حتما اون ویدیو رو ببینید این بالا براتون کار داش می‌کنم و نکته جالب اینجاست که این ابزارها هی داره توسعه پیدا میکنه و دونستن اون برای سرمایه گذار اصلا از چه باب اهمیت داره؟ از اینکه شما داریم سرمایه وارد وارده این حوضه میکنید بدونید که تفاوت SDIP کدوم کدوم ریسکش بیشتره کدوم ریسکش کمتره کدوم بازه بالاتری داره خب توی زبان فارسی ما این مسئله داریم هرکه بامش بیش برفش بیشتر خب ریسک و ریواردی که شما میپذیرید طبیعی از یه جایی به بعد دیگه اون ریسک پذیری شماست که تعیین کننده اینه که تو کدوم برید بله آی او از همه اینا ریسک سرمه بالاتری داره در این حال بازدهی خیلی بالاتری داره اگر این آرائی که مربوط به این بازدهی آی سیا بود توی ویدیو آی او چیز دیده باشین میبینید که بازدهی چنده هزار برابریه خب طبیعی شما رفتی توی یه که ریسک بالاتری داره خب به هر حال با هم بعد داشته باشید خب بریم سراغ همین ونچر کپیتال ببینیم که تفاوتاش با آیسیو چیه خدمات متنوعی نسبت به آیسیو میده یعنی از خدمات تهیه طرح تجاری تا بازاریابی چون اینا ونچر کپیتالا سرمایه‌گذاریشون هم دارن دیگه منابع مالی خوبی هم دارن میتونن این وسطه به شما کمک بکنه که طرح تجاری که آماده میکنید رو تکمیل میکنید طوری که بتونید در نهایت اون ایده ای که حالا تبدیل به یه محصول نیمه ساخته شده و در نهایت میخواد به یه محصول بزرگتری تبدیل بشه رو به یه سرمایه گذار بزرگتر یه بزرگتری بفروشین مثلا چه میدونم یه سایتی طراح کردی در خصوص یه خدم و یا اپلیکیشنی دا در خصوص خدمات مربوط به پیش بینی نوسان قیمت در بازار رمزارزها یا من عرض دیجیتال که ما اینو یه بار کامل صحبت کردیم ویدیوشو کارد میکنم این بالا من هی از رمز عرض استفاده میکنم ولی خب به هر حال تو تگا مجموعیم ما از عرض دیجیتال استفاده کنیم چون یه غلط مستلحیه که جا افتاده خب پس این خدمات متنوع اینا ما رو خیلی جلو مینذ اگر در قالب این فردی باشیم که میخوایم طرحمون رو ببریم یه کسی برای ما سرمایه‌گذاری بکنه یا گذار جذب بکنه به من به من سرمایه پذیر داره خدمات رو بیشتری میده. نکته بعدی تجارت بین مصرف کننده نهایی در آی سی او و بی تو بی بودن ونچر کپیتال بیزینس تو بیزینس بودن ونچر کپیتال عملا داره محصولی که آماده میکنه به یه سرمایه گذار و یه کمپانی ای میفروشه تا اینکه بیاد به کانسیومر یعنی مصرف کننده نهایی عرضه بکنه در صورتی که در آی سی او اینجوری نیست شما داره یه طیف وسیع رو پذ... به عنوان سرمایه گذار میپذیریم مثل کانسیومر یا کاستمر که تفاوتای اینا رو احتمالا شما میدونید اگر هم نه که تو گوگل بزنید اطلاعات کاملی در این خصوص میتونید پیدا بکنید بحث ارز یابون سرمایه‌گذاران حرفی‌تر تو ونچر کپتاله تو آی او خب هر کسی که یه اتری اتریوم خریده باشه مبلغش رو به شما تخصیص بده یا روی این تر روی این تر یا هر طرح دیگه سرمایه سرمایه‌گذاری بکنه به عنوان یه شناخته میشه چه آدم معمولی باشه که فقط یه میخواد سعی خطایی ببینی جوریه این داستان یا اینکه نه یه آدم هرفهی باشه یه شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری باشه اما توی وینچر کپیتال اینجوری نیست فرد نمیتونه بیاد درگیر این مسئله شه بلکه یه سازمان بزرگی یه سازمان حقوقی سرمایه گذاری بزرگیه که میاد توی این حوزه فعالیت میکنه که نمونه های این صندوق سرمایه گذاری جسورانه دیگه آدم یه خود تون صحبت میکنه زبانش هم میپیچه هم صندوق و سرمه گذاری توی ایران خیلی زیاده این خیلی شاید مثلا اندازه انگشتان دو دست باشه ولی خب حال پیشنهاد میکنم که یه چرخی توی اینا بزنید اهمیت داره دونستنش که تو چه ترهایی دارن کار میکن. اکثرشون وابسته به یه سازمان بزرگتر یه بانک هستن محدودیت تامین مالی در معرض های جغرافی ونچر کپیتال نه تنها توی ایران در سراسر دنیا حاکم ببینید شما اگر میخواین طرحتون در سراسر دنیا تامین مالی انجام بشه براش اگر برید سمت ونچر کپیتال فقط محدود جغرافی های مقررات مالی که توی اون کشور حاکم هست و میتونید براش تمین مالی انجامه در صورت که در خصوص آیسی نیست یکی از گیرایی که سیک به حالا تر با هم می‌بینیم این چی هست به آی سی او داده همین بوده که طرف خیلی راحت می‌تونه همه جای دنیا حساب مالی کنه یه سری آدم بیاد حالا با کی وای سی بدونه کی وای سی بیان احراز هویت بشوند پولشون رو بیارن و از رشد اون سرمایه بهره مند بشه این نقاط ابهامی که وجود داشته باعث شده که این سازمان بورس اوراق بهادار امریکا روی مسئله حساس بشه و اما شما در قالب کسی که سرمایه پذیر هستین توی آی او اگر یه اشتباهی انجام بدید یا حالا ترتون به نزی شما رو به عنوان یک کلابردار میشنسن خیلی هم ساده بگیم خیلی راحت به عنوان یک اسکمر میشنن و میری توی به لیست اکثر سایت هایی که شما رو میتونن رنکینگ بکنن با بعد انتخاب آی اوتون که پیشنهاد میکنم که ویدیوی که مربوط به این موضوع رو این بالا براتون کارد میکنم حتما ببینید چون رنکینگ و یارهای ارزوی یا آیسیو برای ما اهمیت ویژه ای داره. اما توی ونچ کپیتال اینطور نیست، ریسک شما شعر کردین با بقیه. اومدین به ما یه سرمایه گذار سرمایه پذیر عذرخواهی میکنم اصلسلام میکن سرمایه پذیر کسی که میخواد تاش رو ارائه بکنه با یه مجموعه وارد مذاکره شدیم اونها هم دیدن یه ریسکی رو در نظر گرفتن طر رفته به هر داری شکست خورده. این فقط شما داخل نیستین. بابت شکست پروژه بلکه اهمه اون زنجیره ارزش که توی این ارزوی دخیل بودن هم به عنوان شریک این سرمایه گذاری شناخته میشن فقط شما توی بلک لیستی نمیرید خب پس این از سمت سرمایه پذیر بود سرمایه گذار بله شما اگر آیسی رو شکرت بکنه رو کل پوله بره ولی توی وینچر کپتاله اگر هم بره هر نهات های مختلفی وجود داره بعضا هم بیمه میکنن و هر حال اینجوری نیستش که خیلی راحت پول شما ها از بین بره و نکته مهمتر فرآیند سرعت طولانی تر در تأمین مالی هست در قسمت تأمین مالی تو حوزه وینچر کپیتال ما فرآیند طولانی تری رو داریم و سرعت پایین تری رو داریم. در درسته توی آیسی اینجوری نیست فرآیند کوتاه با یه وایت پیپر شما سریع تر میاد بالا. لیستش بکنید توی چند از این سایتی ها مثل ICO Bench سریع میتونی طرحت رو معرفی بکنی، تامین مالیت انجام بدی، شروع کنی کار کردن. اما توی وِنچر کپیتال داستان به این صورت نیست. خب اینا مجموعه تفاوت‌های بین ICO و وِنچر کپیتال بود که دونستنش برای شما سرمایه‌گذار اهمیت راه از این لحاظ که بدونی توی چه بازاری داری وارد. میشی اگر به عنوان شخصیت حقیقی در این مسئله رو نگاه میکنی خب بعدیهیه که آی او در این مقایسه این دو موضوع برای شما جذاب تری که من شخصا پیشنهاد میکنم پیش، ویدیو مقایسه آی او با استی رو ببینید این بالا براتون کارت میکنم این ریسکش کمتر هست و خب قطعا شما میتونید بهتر عمل کنید در به طریق اولا میتونید آی او در مقابل IEO رو هم ببینید که پیشنهاد میشه اون هم به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایه گذاری در نظر بگینه هرچند که تمام این موارد ریسک سرمایه گذاری بر عهده شخص سرمایه گذاره و ما فقط در قالب آموزش داریم مطالب شما منتقل میکنه همونطور که گفتم این SEC اصلا چی هست؟ این Security اکشن Community یه سازمانیه کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده است که اومده در خصوص استانداردهای مالی صحبت کنه. یه داستانی کلاهبرداری بزرگی 1000 در اکتبر 1922 توی امریکا توی بازار بورسش به وجود میاد. همون در بحث‌های مانیپولیشن دستکاری در قیمت بوده. بعد یه دفعه به این فکر میفتن که خب اینطوری که نمیشه یه سری بیان به قول دوستان بورسی خودمون جک بزنن بزنن زیر بورس زیر زیر یه سم بالا و اینکه اونجا خالی کنن رو سر ملت و بیان بیرون رو هیچی به هیچی خوب نه یه سازمان هایی برای حمایت از سرمایه گزارهای خرد وید بیاد جلو که این سک در سال 1929 که این اتفاق میفته شروع به کار میکنه و در نهایت در 1934 مجمع قوانی مقرراتی رو تدوین میکنه از این سک شما احتمالا یک سری استاندارد هایی رو دیده باشین در حوزه حسابرسی FA, ای اس پی و گپ و آی فارس از استاندارد های معروف است شما ببینید اگه ساز سازمان یا شرکتی بخواد در سطح بین‌المللی تضمین مالی انجام بده گزارشاش رو باید آی تهیه کنه اگر نان آی باشه یعنی بر اساس استاندارد های بین‌المللی نباشد روی تضمین مالی هم به مشکل میخوره این تو در حوزه آی, آی سی او آی پی و ما باهاش مواجه هستیم ویدیوشو کارد میکنم این بالا حتما ببینید مفاهیم مهمیه اینا دونستن این اصطلاحات فقط در یه کار کتاب خونه یا دو واحد درسی دانشگاهی نیست شما مختاریم سرمایه رو میاری اینجا چشمسته که نمیخوای این کار رو انجام بدی باید یه آگاهی نسبت مساله داشته باشی و جالب هست همه این که جالب تر از همه اینکه سک در جولای 2017 اصلا اومد کلیت کرد روی آیسیو ها اینطوری که نمیشه همینطوری شما داری تمین منابع مالی انجام میدی و اینکه پول مردم رو میبردن و این در سطح دنیا بود خیلی زدن رفتن هیچی به هیچی استعدادین هم تونستن برگردونن و خب این مسیر مسیر پر ریسکی هست دونستن این ابزار ها به شما کمک میکنه من تاکید میکنم که حتما مجموعه ویدیو آیسی رو کامل ببینید اگر میخوام توی یه سطح سرمایه گذاری بالاتری اگه میخوان برید سراغ ترید کردن و خرید فروش مثلا این کریپتوکار مثل بیت کوین و اتریوم ریپل و غیره ما ویدیو شبیه رو تهیه کردیم بالا براتون کار میکنم برید همون مسیرله انجام ده اما توی این حوزه ریسکگاه زیادی رو برای شما متصور هستیم که با عشق و علاقه داریم براتون این ویدیو رو تهیه می خب ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید اگر کانال ما رو تا الان عزب نشدیم پیشنهاد می کنم این دکمه سابسکرایب سمت راست پایین تصویر رو بزنید الان این وسط تصویر هم لوگوی ما رو میبینید و براتون به اشتراک میذارم به راحتی میتونید عضو بشین دکمه زنگولر هم بزنید که آخرین ویدیویی که ما آپدیت می کنیم رو به راحتی و به سرعت دریافت کنید و بتونید موضوعات رو دنبال کنید دو تا ویدیو مرتبط با کانال هم که مورد استفاده با این اپ قرار میگیره براتون به اشتراک میذارم امیدوارم که لذت برده باشید. با لایک کردن کانال و این ویدیو و به اشتراک گذاشتن این ویدیو برای دوستاتون و در سایر شبکه اجتماعی ما رو حمایت میکنید. امیدوارم که لذت برده باشین. خدا نگهدار